Ne draga mea urmăritoare, În acest tutorial îți prezint modele de unghii cu flori colorate. Folosesc ochiase permanentă Space Black, numărul 3161 de la Buff. Este o ochiase permanentă neagră, foarte pigmentată, pe care o aplic pe tot tipsul, iar pe urmă polimerizez la lampă. Degresez cu o dischetă umbibată în cleaner tot de la Buff și încep să pictez apoi pe cu petăluță. Uh, folosesc pensula nail art de la Diamond Nails și gelul uh, White French Carat Over de la Gelaxio. pictez aici o jumătate de petală De asemenea, și aici, tot o jumătate de petală pictez. Polimerizez la lampă, după care degresez cu cleanerul de la BAF. Folosesc Italiano RED 3060, o șosem permanentă roșie de la BAF am aplicat -o pe această folie după care amestec cu top coat cu degresare tot de la BAF. În mod normal, draga mea urmăritoare, trebuie să amesteci cu bază lichidă de ojă semi permanentă. însă eu fiind acasă din cauza coronavirusului, am doar câteva produse la mine și îmi lipsește baza de ojă semi permanentă. Așadar, amestec cu top pentru că folosesc doar pe un tips. însă, după cum spuneam, este recomandat să amesteci cu bază deoarece folosind de mai multe ori finish peste finish, riști să crape. Amestecul rezultat dintre top și uh, o șase permanentă roșie de la baf, îl aplic pe tot tipsul cu atenție să nu fie uh, prea gros, să zic așa, într-o parte și mai subțire în alta. Încerc să fie uniform. După ce l-am polimerizat la lampă, revin și pictez din nou petale cu același gel alb, dar puțin mai în stânga fiecarei petale pictate anterior. Draga mea, urmăritoare, nu uita de reducerea de 10% pe site-ul BAF, dacă în secțiunea cod reducere sau voucher scrii codul 63 baff dar ce este cel mai important este să intri de pe link-ul lăsat de mine în descriere sau fixat în primul comentariu de sub acest tutorial. Dacă nu intri de pe linkul meu și să presupunem că intri de pe Google, nu uh, se ține cont de aplicarea codului, deci nu vei primi nicio reducere. Așadar, intră în descrierea tutorialului sau uh, vezi descrierea din primul comentariu fixat sub acest tutorial. am polimerizat la lampă din nou și aceste petale, degresez cu cleaner și aplic amestecul rezultat între o semi-permanentă roșie de la Buff și top fără degresare de la BAF. Ideea este ca petalele care le-am pictat Prima dată să fie la final mult mai intense, apoi următoarele puțin mai puțin intense, cele de deasupra cel mai puțin intense. Asta este ideea acestui model sau tutorial, să vă arăt cum realizăm petalele acestea într-o diferență atât de mare ca și de grade. Pictez din nou petale, de asemenea mai în stânga celei pictate anterior. Polimerizez la lampă, degresez și aplic din nou amestecul rezultat dintre roșu și top. Realizez uh, câteva puncte cu gelul alb și pensula nail art de la Diamond Nails. După ce am polimerizat, aplic top coat mat de la Buff. Degrăsesc topul mat și iată rezultatele. Însă doresc să îți mai arăt cum am realizat pe un tips de nuanță portocalie. Petale puțin mai înguste. Poate te întrebi sau te gândești că aceste petale sunt mai complicat de făcut. Nu, draga mea urmăritoare, să știi că nu este complicat deloc să realizeze aceste petale care sunt mult mai înguste. Așadar, iată, am vrut să-ți arăt cum se realizează și acestea mai înguste puțin. Polimerizat la lampă, după care urmează să pregătesc amestecul dintre 086 Monticello, un portocaliu pudrat de la BAF. Însă îmi cer scuze și îmi pare chiar foarte rău, din păcate nu am reușit să redau. Nuanța reală a acestui gel portocaliu este mult mai pal, mult mai pudrat. Amestec din nou și acest portocaliu Monticello 086 de la Buff cu topul fără degresare și de aici încolo știți totul pentru că este exact ca și la tipsul anterior. Draga mea urmăritoare, îți mulțumesc că ai vizionat tutorialul. Nu uita să te abonezi la canalul meu, să dai like, share și comentariu și ne vedem data viitoare, Ai grijă de tine, pupici, nu uita să zâmbești, sănătate multă, pupici!